Зараз в стайні сім коней. Вони різних мастей, віку та кожен зі своїми особливостями. Це у нас хоровод. Або просто Ваня. Ваня у нас в останнє часу вже на пенсії. З початку війни у нього почались проблеми з серцем. За постійних обстрілів у нього регулярно треба йому колоти, тому що серцевий приступ у нього це вже так. Да. А так, по молодості, був вам хельсингом. Був такий демон, якого всі боялися. А потім на старості успокоїлися. В сусідньому стілі жує солому Петро. Цього жеребця привезли із Запоріжжя. В нього особливе призначення. Терапія це от з больними дітьми. ДЦП, всякі отклонення, аутизм, Ну тут імена, які отклонення. У них там спеціально є така сіділка, ну, на ньому їздять весь сідла в час іпотерапії. Там під кожного дитинаю підбирається комплекс упражнень, тобто ну, щоб підходив до його діагнозу. І, в принципі, не кожна лошадь підходить під іпотерапію, тому що це психологічно для лошади дуже важко підтримувати. Цього коня по документах звуть джерело, але Поліна називає його кицею. Дівчина пояснює чому. Парень, в принципе, такой талантливый, он, ну, когда был помоложе выступал, в конкуре выступал и знает выездку хорошо. Прадед его был чемпионом мира по выездке, звали игрок. сейчас он как-то больше ну, как Если он, когда он был помоложе, его многим не давали из-за характера, он был такой более активен. Сейчас он поспокойнее стал, ему 16 лет. В манеже по колу з різною швидкістю, змінюючи напрямок руху, верхи їздить Владислав. Так, чому вирішив займатися? Ну, мені подобаються коні, і прикольно. Скільки э, сколько занимаюсь? Ну, з літа занимаюсь. Коні вони більше не передбачувані. може просто біжать і потом почати козлити. Це коли кінь не слухається вершника. На підготовку одного коня для занять іпотерапією або звичайних прогулянок вверхи йдуть місяці, розповідає Олександра. Є така програма реабілітації для дітей, які психологічно потрапляє в допомогі. Ну, В принципі для взрослих е, з елементами іпотерапії. Це спілкування з лошадью, це вміння її погуляти з нею, почесати її, погладити. В принципі, воно дуже хорошо знімає і емоціональну, і психологічну нагрузку, особливо після того, що довелося нам, особливо, в пережити. В середньому заняття триває близько години, в залежності від мети вершника. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.